На порядку денному 9 позачергової сесії депутатів було чотири питання. Всі пов'язані із війною в Україні та, зокрема, у Забрізькій області. Загалом зібралося 56 депутатів. Всі рішення були ухвалені практично одноголосно. Всі ці чотири питання – це звернення і до урядів демократичних країн, і до НАТО, і до ОБСЄ з чотирьох питань. Перше питання – це недопущення будь-яких так званих референдумів або створення запорізьких, так званих запорізьких національних Республік. Друге питання – це різке засудження ситуації, яка склалася в Мелітополі і в Запорізькій області на окупованих територіях з приводу викрадення ключових управлінців, таких як мер Мелітополя Іван Федоров, таких як Матвєєв, і Прима, і, таких, і таке інше. Третє питання – це звернення до демократичних держав і до всіх органів, які можуть допомогти в справі створення зелених коридорів для гуманітарних вантажів. Депутати також окремо проголосували за звернення до НАТО щодо закриття повітряного простору над територією України. Під час позачергової сесії представник фракції «Європейської солідарності» Олег Чорнов виступив з пропозицією позбавити керівника обласної фракції «Опозиційний блок» Євгена Балицького депутатського мандату. Ми вважаємо, що щодо випадок державної зради тим більше на такому рівні. Не може бути залишений без уваги, адже все це полосів, яке зараз намагаються працювати мілі з окупантами, вони всі безпосередньо пов'язані з цією особою. І друге, колегам по власній раді, які на сьогоднішній день є членами партії або фракції опозиційний блок, ми пропонуємо на солідарність з. Україною з тими, хто займає про українську позицію, вийти з фракції керівник партії «Опозиційний блок, як представник фракції опозиційний блок в Раді Запорізької області. Я мушу заявити, що Дії е, Галіни Даниченко у Мелітополі є неприпустимими. Вона є членом опозиційного блоку, але її позиція ніяк не відповідає е, позиції е, нашої партії, нашої фракції. На даний момент в Запорізькій обласній раді немає ні повноважень на здійснення будь-яких голосувань щодо зняття депутатського мандату. «Ні, згідно регламенту, ми не можемо поставити, не могли поставити це питання до порядку денного, з огляду на те, що сесія була позачерговою і ми не можемо, і порядок денним є вичерпним. З депутатом Черновим було досягнуто домовленості про те, що як тільки від нього надійде проект рішення про зняття мандату, з огляду на якісь правомірні причини, тобто після роботи з правоохоронними органами, які нададуть свою правомірність, Оцінку цим діям депутат Черно внесе проект рішення, і ми обов'язково зберемо зум сесію а, в такому ж форматі, як сьогодні, і обов'язково розглянемо це питання. Є як мінімум, презумпція невинуватості. Ми чекаємо швидкої реакції від правоохоронних органів від служби безпеки України, щойно буде порушено кримінальну справу Генеральною, наприклад, прокуратури, як це було е, у ситуації з істотою Данільченко в Мелітополі. Ми одразу. Е, Будемо здатні зібратися знову і виключити Балицького з лав, з рядів депутатського корпусу. На сьогодні з паном Балицьком зв'язку ніякого немає і сьогодні прийнято рішення, щоб воно було законне, наразі не представляється можливим. У роботі дев'ятої позачергової сесії Забрізької обласної ради не зуміли взяти участь лише ті депутати, які нині перебувають на окупованих територіях області або у зоні безпосередньо бойових дій, повідомила голова облради Олена Жук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.